العضلات والأنسجة الحية التي يمر بها دم مؤكسد أكثر تلتئم بسرعة أكبر هذا هو ببساطة مفهوم المساج بالعلاج الطبيعي فالمساج هو مجرد طريقة لزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات للمنطقة المطلوب علاجها وبالتالي إخراج فضلات الالتهاب المتراكمة بها لتسريع شفائها وتخفيف الألم والالتهاب السلام عليكم انا الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة شرح عملي لطريقة مساج علاجي ذاتي للرقبة او العنق ولا يستغرق اكثر من عشر دقائق ولكن قبل ما ابدأ بحب ذكركم بمسابقة قناة سكون مد كل اسبوع من شهر شوال مركز سكون حيسحب اسم فائز بجهاز تحفيز العصاب الكهربائي تنس من قائمة المشتركين في قناة اليوتيوب والانستغرام لذلك اذا بعدك ما اشتركت بالقناة الاشتراك مجاني الأهل للأهل والأصحاب يشتركوا بقناة سكون لتدخل بالسحب وتعزز فرصة ربحك معنا وأعطي هالفيديو الفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذه الهدايا وهذا المحتوى ويلا نبدأ لعمل مساج علاجي ناجح ومريح للرقبة يجب أن يمر بخمس خطوات حاشرحها بالتفصيل وياريت تطبقها معي الآن اجلس على كرسي مريح واسند أسفل الظهر وحافظ على تحركاتك بطيئه وسلسه ويلا بينا الخطوه الاولى تسمى ترابيزيوس بتريساج دعك عضلات الكتف العضله المثلثه او ترابيزيوس المشتركه بين الكتف والرقبه هي اول عضله تتشنج مع الاستخدام المستمر لها الطريقه الصحيحه لتطبيق تقنيه ترابيزيوس بتريساج كالتالي أولاً أرخي العضلة بحان الرأس باتجاه الكتف ولف الرأس للاتجاه المعاكس بهذه الطريقة ستجد أنه بإمكانك إمساك كتلة العضلة بيدك قم بدعك وعجن هذه الكتلة بين الأصابع وراحة اليد على طول الكتف لمدة دقيقتين بهذه الطريقة وكرر ذلك للجهة الأخرى هذه الطريقة تحفز الدورة الدموية وتعزز تجديد السوائل أوقف الفيديو هنا وأكمل بعد انتهاء دقيقتين من الدعك لكل كتف الخطوة الثانية إطالة العضلات أو stretches الرقبة تتحرك في ثلاثة محاور مما يمنحها ستة مجالات حركية ويجب إطالة العضلات في جميع هذه المجالات سنبدأ بالمحور الجانبي قم بتثبيت اليد اليسرى بإمساك طرف الكرسي ثم قم إمالة الرأس باتجاه الكتف الأيمن كأنك تحاول لمسه بالإذن توقف عندما تشعر بالشد ولا تغش نفسك برفع الكتف الآن ضع راحة الكف الأيمن على رأسك المائل واضغط برفق للأسفل حتى تشعر بشد مضاعف عن السابق ثم عد للعشرة ثم ارجع إلى وضع البداية وكرر ذلك خمس مرات قبل الانتقال للجانب الأيسر وأوقف الفيديو هنا حتى تنتهي ثانيا محور الأمام والخلف عد لوضع الاستقامة الآن أنزل رأسك تجاه الصدر حتى تشعر بشد خلف الرقبة وعد للعشرة ثم استرخي وارفع رأسك ببطء واستمر بالرفع حتى تصل قاعدة الرأس للظهر وعد للعشرة ثم ارجع لوضع البداية وكرر ذلك خمس مرات أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي ثالثا محور الدوران من وضع الاستقامة لف الذراعين خلف مسند الكرسي لتثبيت الجذع ثم قم بإدارة الرأس ببطء إلى اليمين حتى تشعر بشد في جانب الرقبة والكتف وعد العشرة ثم قم بإدارة الرأس ببطء للجانب الأيسر بهذه الطريقة وكرر ذلك خمس مرات أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي الخطوة الثالثة Deep Friction Massage تدليك باحتكاك عميق الغرض من تدليك الاحتكاك العميق هو الحفاظ على حركة وانزلاق الياف الأنسجة الرخوة من الأربطة والأوتار والعضلات ومنع تكون الندوب أو الالتصاقات ويجب تطبيقه بشكل دائري على الأنسجة بعكس التدليك السطحي الذي يكون طولي الاتجاه موازيا للأوعية سنقوم باستخدام هذه التقنية على عضلات الفقرات العميقة في منتصف الرقبة من الخلف استشعر العضيمات الناتئة لفقرات الرقبة منطقة التدليك هي العضلات على جانبي هذه العضيمات سنبدأ بتدليك الاحتكاك العميق من الأعلى نزولا للأسفل اضغط بأصابعك بعمق على العضلات وحركها برفق خمس حركات دائرية صغيرة ثم انزل قليلا للأسفل وكرر ذلك لتغطي كامل الرقبه بهذه الطريقة قد تشعر بألم أثناء الضغط على هذه المنطقة لا تقلق سيزول بعد الراحة أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي الخطوة الرابعة Facet Joint Mobilization تحريك مفاصل الفقرات يؤدي تحريك المفاصل يدويا إلى تقليل الألم والتصلب والتوتر الناتج عن شد العضلات المحيطة بالمفصل بنفس الحركة السابقة استشعر العظم الناتئة الأخيرة من فقرات الرقبة وابتعد عنها للخارج بطول عقلة أصبع اضغط لأسفل وحرك معها الرأس بالاتجاه المعاكس بهذه الطريقة طبق نفس الشيء على الفقرة الأعلى منها استشعر العظمة الناتئة وابتعد عنها للخارج بطول عقلة الأصبع اضغط لأسفل وحرك معها الرأس بالاتجاه المعاكس واستمر على طول الفقرات وكرر نفس الشيء للجهة الأخرى أيضا قد تشعر بألم أثناء الضغط على هذه المنطقة لا تقلق سيزول بعد الراحة أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي الخطوة الخامسة نيك سيركل دوران الرأس أخيرا نختم جلسة المساج بتحريك الرأس بشكل دائري في جميع الاتجاهات خمس مرات بالاتجاهين الأول مع عقارب الساعة والثاني عكس عقارب الساعة بهذه الطريقة وبهذا تنتهي جلسة المساج الذاتي بكل تأكيد حتشوف نتائج سريعة ومذهلة للغاية بعد المساج حتشعر براحة وتحسن الحركة الذي يخفف الألم بشكل طبيعي وبالتالي تقليل الاعتماد على مسكنات الألم لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة يا ريت تكتب لي تجربتك مع المساج بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس واراكم بالحلقه القادمه ان شاء الله واعتني بجسمك لان روحك تسكن فيه